سلام دوستای عزیز امید که جورا sehatmand و سرحال باشید بازم با یک ویدیو خیلی مهم و دیدنی دوستای عزیز خیلی این روزها مردم ما پایین و بالا ajan تاپورو دیگه برو دیگه برو 6000 درهم به خاطر اپلای کردن یک ویزا بده خوب دوستای عزیز امروز من یک ویدیو درست کردم به خاطر ای ویزای سعودی برای کسی که رزیدنس هم قطر Bahrain کویت دارم این انتری داره که کهنه یک سال میتونی چندین بارها با خاطر بیزنس تجارت دیدن فامیلی عمره حج همگی چیز میتونی انجام بده خب دوستان عزیز این خیلی طریقه آسان ساده دارم ما به خاطر کمک و کو همکاری با هم می میتونم که هر کس درخواست کنه ما فری کرا انجام بده فقط کافیست که چینال ما رو سبسکرایب کنن و در قسمت کومنت سپورت همایت تون از من نشان بدن و آیکن زنگوله رو فشار بدن و ویدیو هایی که من میگذارم از آموز شمازون گرفته تا همه گیشه با اشتراک بگذارن انشالله ما در خدمت ما با ویدیوهای جدید در آیندم خب عزیز اول ما سایت زی چی نام داره سودیره من با اشتراک که شما چه رقمی می توانید کنید به سایت ویزا ڈات رفته صفحه جدیدی میشم این سفر. خب این صفحه رسمی مربوط دولت سعودی می خب حالا ما چی کار را انجام بدهیم خب از قبلان اگر سخ... نساختایم حساب بسازن. و الان اینجا ما سه آپشن رو میبینم که ویزیتور، سیتیزنس، سیتیزنس و رزیدنس، بزنس، و ان اندیتیس. خوب ما در قسمت ویزیتور سر در قسمت ویزیتور اینجا ما چند آپشن رو میبینیم. برستس، ویزا آپلیکیشن فارم سعودی. خوب اینم بدال مونام خورا میتیکل سر و اینم بدال مونام خورا. با کات هرچن ای ویزا آپلیکیشن. ما این قسمت را کار داریم سر کلیک کنم بعد وارد ای صفحه میشیم وارد ای صفه میشیم که کسایی که اکاونت نداره گفتم اکاونت بزار خوب درخواست اپلیکشن میکنم قسمت اکاونت بزار کنار خوب در این قسمت ما وارد ای صفه میشیم وردی ای صفحه میشیم که ای باید خانه پوری کنیم باید ای را خانه پوری کنیم اینجا اسم اسم با و انگلیسی و تخلیس و فامیل اینجا پاسپورت نمبر تا میزنی و اینجا پاسپورت تایپ تا میزنی مثلا نرمال میگری دپلوماتیک میگری سپیشل میگری چی میگری خوب نورمال از ما که نورمال اینجا جت آف خوب date of issuance passport place of birth a, mizani, uh, country, uh, current uh, nationality amazing مثلا افغانستان و سکس میزنی مثلا میل و بعد saudi میشن که go مثلا amazing ابو دبی ام بی از amazing ابو ظبی ما اپلایمكنوسیس place of issue مثلا amazing افغانستان date of expiry is is ویم هم پرویس نشنالیتی افغانستان اینجا ایمالات راست دمیزنی و در اینجا کیاس نمبره میزنی، و اینجا که در این کشور که هستی مثلا بحرینیسی قطریسی مورد است انتخاب میگیم خب اینجا آیتی کار دمیزنی اینجا به ترتیب ای هم اگر بخاطر راجستر خانه پروی فارم ای را شما خانه پروی میکنید بعد از فیس که این فیسیش ده دولار است و بینکنگ فیسیش سفر اشده پاین دولاریست یعنی جمله ویزا کاست ما در قسمت دسکریپشن به که غلط نشم اشتباه نشم ما منشان میکنم یعنی جمله چقدر مصرف مخورد یعنی دوره باره چارسد درهم میشه نه دو هزار بده نه سه هزار کسه بده چارسد درهم مصرف کو خودت زحمت بکش. خوب تشکر از تشکر ازید که ویدیو را تا آخر برینده بودین و یادتون نره که چینل ما جدید است ویدیو های ما را تا آخر تا ما سابسکرایب سبسکرائب کنید و این زنگولار را فشار بدین و خاطر حمایت انرژی دادن ما در دا قسمت کومنت ها نظریات خوش را بنویسید نگفتا نمانه که هر کسی درخواست کرد این ویزا را در قسمت کومنت اسم والد ۱۰۰ فقط کافی است ۱۰۰ گرم خودا من شد کنم ما مسیح از طرف کمکم کری تشکر